מה זה קבל? זה קבל... אבל מה יש בתוכו? בתוך הקבל הזה יש את אותו הדבר שיש עקרונית בכל הקבלים. שתי חתיכות של חומר מוליך כגון מתכת המופרדות אחת מהשנייה. שמים חתיכת ניהר כאן כדי להבטיח ששתי חתיכות המתכת לא ייגרו אחת בשנייה. למה זה מועיל? אם מחברים שתי לסוללה, החתיכות האלה יכולות לאגור מיטאן. הקבלים יכולים להועיל בכך. הקבלים עוגרים מיטאן. ברגע שמחבריםאת הסוללה, מיטנים שליליים מצד ימיים נמשיכים ליידק החיובי של הסוללה. לצד שמאל, מיטנים שליליים נתחלקים מההדק השלילי של הסוללה. כשמיטנים שליליים עוזבים את חתיכת המפכת ownimmersי θ' חתיכה הזאת נתאמת חיובית. כי יש פחות שליליים מאשר חיוביים. חתיכת המתכת משמאל ניתנת שלילית, כי יש לה עכשיו יותר שליליים מאשר חיוביים. חשוב לשים לב שלשתי חתיכות המתכת תהיה אותה כמות מיתן. במילים אחרות, אם המיתן בחתיכת המתכת הימנית הוא 6 קולם, אז המיתן של חתיכת המתכת השמאלית הוא מינוס 6 קולם. כי על כל שלילי אחד שיצא מהצד הימני, בדיוק שלילי אחד לצד השמאל. אפילו אם שתי חדיכות המתכת היו שונות בגדלן, ובצורתן הן היו עוגרות עדיין כמות מתנים שווה והפוכה. הראיתי רק מתנים שליליים נהם, כי במציאות רק האלקטרונים השליליים יכולים לנוע חופשית. חוטים הוליכים. הפרוטונים החיוביים די תקועים במקומה, ונשארים איפה שהיו. בכל זאת, התהליך הזה של מתנים המחליפים מקום אינו נמשך לעד. המתנים השליליים מצד ימין נמשכים על ידי העדק החיובי, של הסוללה התחילו למשך אל עבר חתיכת המתכת הטרונה החיובית. לבסוף, המטענים השליליים המשכו לחתיכת המתכת החיובית. באותה מידה כפי שהם ממשכים לידק החיובי של הסוללה. כשזה קורה, התהליך נפסק ומטען שהתווסף להישאר בחתיכות המתכת. ניתן אפילו למתק את הסוללה והמטענים ימשיכו להישאר במקום הטער. השליליים רוצים לחזור לחיובים כי מטענים שונה איסימן, אבל איניהם דרך חזרה. זה גם מסביר למה חתיכות המתכת צריכות להיות מופרדות. אם החתיכות המתכת היו נוגעות אחת בשנייה בתהליך הפעינה, המתעדים לא היו נמפרדים כלל. השלילים היו פשוט זורמים במסלול סגור, כי המעגל עצמו סגור. זה צריכת חתיכת הנייה עכשיו, כדי למנוע מחתיכות המתכת לגד אחת בשנייה. קבלים הם עצקנים ומשמשים להגירת מיטן, כל הקבלים יאגרו את אותה כמות מיטן. קבל מסוים ומחובר לצוללה יכול לאגור הרבה מיתן. הקבל אחר מחובר לאותה סוללה, יכול להגור מעט מיתן. הקיבול של הקבל הוא המספר הא אומר לנו עד כמה טוב הקבל בדירת מיתן. קבל בעל קיבול גדולה, יגור קמות גדולה של מיתן, וקבל בעל קיבול קטנה יגור קמות קטנה של מיתן. ההגדרה של קיבול נתונה על ידי הנוסחה הזאת. הקיבול שווה למטען האגור בקבל, חלקי המתח על פני הקבל, מבחינת טכנית, סך הכל המטען בקבל הוא 0, הוא עוגר חיובי באותה מידה כפי שהוא עוגר מטען שלילי. הקיוב בנוסחה הזאת מתייחס לכמות המיתן בכל אחד מצידי הקבל. המתח בנוסחה הזאת מתייחס לעובדה שכאשר קבל עוגר מיתן הוא יוצר מתח, או הפרש בפוטנציאל הפשמלי בין שתי חתיכות המתכת. הפוטנציאל החשמלי גבוה ליד מתנים חיוביים, הפוטנציאל החשמלי נמוך ליד מתנים שליליים. אם יש מתנים חיוביים בקרבת מתנים שליליים, יש הפרש באנרגיה הפוטנציאלית, באותו אזור, ולזה קוראי מתח. חשוב לדעת שאם סוללה מתאימה הקבל למלואו, אז המתח על פני הקבל שווה למתח הסוללה. כשמסתכלים על מוסחת הקיבול, רואים שהיחידות הן קולון, לโวลט. כלום לโวลט קורים فاراد. אשם הפיזيكا האנגלי مايكل فاراد. אנחנו נדנים לסטודילא ב-10 ש volts. ל-8 שלושה فاراد בימלוא. המיתן שנהגר יש שווה ל-22 קולומ. דוגמה אחרת, נגיד שקבל ב-2 فاراد או גם מיתן ש-6 קולומ. מיתן יש תמש מנוסחה זו, כי דהיינו זoi ת метר שיבנה קבל ש-3 volts במיקרוזה. ולא אתם חושבים שככל שיוגרים יותר מיתן על קבל, קיבולו יגדל. הערך של קיבול נשאר קבוע. כשהמטען גדל, גם המתח לפני קבל גדל. על כן, המנה הזאת נשארת קבועה. הדרך היחידה לשנות את קיבולו של קבל, היא לשנות את המאפיינים הפיזיים של הקבל. למשל, על ידי הגדלת חתיכות המתכת, או על ידי החקת חתיכות המתכת, שינוי המטען, ופה המתח אינו משנה את היחס אני יוצא גלידי הקיבול <אח>